سلام به همه علاقمندان کریپتوکارنسی شما ما رو از کانال کریپتو فاندری در یوتیوب تماشا میکنید امیدوارم تا اینجا ویدئویی که براتون تهیه کردیم مورد رضایتتون قرار گرفته باشه سمت راست پایین تاسیموتاب معمول شما لیست شبکه‌های اجتماعی که ما توش فعال هستیم رو می‌بینید لینک اینا رو توی دیسکریپشن مربوط به این ویدیو در کانال یوتیوب قرار میدم ضمناً ویدئوی ما در آپارات در کانال سروسیار کریپتو هم منتشر میشه و در سایر شبکه‌های اجتماعی که ما توش فعال هستیم اطلاعات اخبار و مطالب آموزشی مرتبط با بازار کریپتوکارنسی و بلاکچین به اشتراک گذاشته خواهد شد اگه تا الان کانال ما رو دنبال نکردیم پیشنهاد میکن همین الان قبل از مشاهده ویدیو روی دکمه سابسکرایب کلیک بکنید و دکمه هم فشار بدید تا از آخرین اخبار و اطلاعاتی که ما توی کانال اون به اشتراک میذارییم زودتر از بقیه مطلع بشیم خب توی این ویدیو میخوایم 10 اصطلاحی اصطلاح برد رمز ارزا یا ارز دیجیتال رو با هم مرور کنیم خب یه نکته رو قبل از این برای شما توضیح بدم اینکه یکی محدودیت هایی که توی یوتیوب وجود دارد تعداد کاردی که شما یعنی ویدیو هایی که میتونید بهش ریفر بدین در هنگام نمایش یه ویدیو پنج تاست، بعضی از ویدیو ما تعداد بیشتری رو گفتیم که مثلا کارد میکنیم بالا ولی با توجه این محدودیت از اضافه کردن و اونها من شدیم عملا با این محدودیت که یوتیوب گذاشته به همین خاطر تو دیسکریپشن مربوط به کانال هر ویدیو در کانال یوتیوب لیست ویدیو های مرتبط هم گذاشتیم که شما راحت تر بتونید روش کلیک بکنید ویدیو ها براتون بیاد هرچند که شما میتونید تو پلی لیست مربوط به کانال وارد بشین و کل ویدیو هایی که تا الان به اشتراک گذاشته شده رو بر اساس دست بندی مورد علاقتون پیدا کنید. این ابری شن اصلا به چه درد این 10 تا اصطلاح کاربردی و پرکاربردی که مد ما نظرمونه اصلا به چه درد میخوره این راحتتر اینجوری میشه توضیح داد که نمیشود در بازار مالی فعالیت بکنید اما دیکشنری اونو ندونید اصطلاحات رایجش رو ندونید چرا چون اینا یه جوری با هم صحبت میکنن مثلا تو فروم که میرین یا مثلا تو این گروه های تلگرامی که وجود داره یا حتی مقالاتی هم که بعضی وقت میبینید حالا توی مجله تخصصی نه مقالاتی که طرف توی یه وبلاگی منتشر کرده یا اظهار نظری که کرده از این اصطلاحات استفاده میکنه پس اگه ندونید متوجه نقطه نظر طرف مقابل نمیشی پس پیشنهاد میکنم بگرد از اینکه شما بحثای گری رو کامل یاد خواهید گرفت توی این مجموعه ویدیوی که توی کانالمون وجود داره و همین بالا من براتون مجموعه مجموع ویدیواشو کارد میکنم حتما به سراغ آموزش و پیدا کردن این هم برید ما 10 تا از ترین ها رو اینجا تو این اسلاید آوردیم که زمان اسلاید هم طولانی نشه اما یه چیز حدود 15 تا دیگر رو توی نوت دیسکریپشن و کامنتی که زیر همین ویدیو توی کانال یوتیوب قرار میدیم پابلش میشه که بتونید این فرآیند رو ادامه بدید که ما نخوایم ویدیو رو تایید کنیم شما میید اون متن رو میخونید اما تو همین ویدیو برای شما توضیح میدم از این دهه ای که گفتیم یکی از پرکاربردترینش این فرماه Fair of missing out یعنی ترس از دست دادن فرصت، ببینید وقتی که بازار یه دفعه شروع میشه پام کردن در این حال که داره رشد میکنه، اما یه سری هم از اون ور دارن خالی میکنن. اون کوین و توکنی که دارن دقیقا اینه بورس که اصطلاح میگن زیر جک میزنن یا میکشنش بالا دستکاری در قیمت میشه فلان و همه این قیمت غیرواقعی میارن بالا و یه تعدادی سادله دقیقا همین واجره میخواستم تاکید کنم سادله چه تر بورس چه در بازار کریپتو میان از ترس این که این فرصت رشد دست بدن میان میخرن ببینید بازار کریپتو اگر قیمت ها رو برید مثلا به 8 سال قبل نگاه کنید 9 سال قبل نگاه کنید و بازده اونا رو ببینید به این نتیجه شما مثل من میرسید که کسی از صبر کردن توی بازار مالی ضرر نکرده پس بعد نگه حالا شما میتونید خریدتون رو پله انجام بدید. دهدید روش های مختلفی وجود داره برای خرید که حالا اگر از کسی این مفاهیم آشنناه میتونه توی کامنت‌های مربوط به این ویدیو توی یوتیوب برای من یادداشت بزارره من جو و سال خواهم داد. پس این فامان فیر آف می سینگ به معنی ترس از دست دادن فرصته بی تی هم یکی از لاغت های در هر معامله ای ببینید اون قیمت پایینی خریدنه از همه مهمتره بایده این وسط جای اون ستاره یو بذارید خود معنیش متوجه میشین دیپ کار آقلانه اینه که در کف خرید بکنی و اینکه ببین در سقف بفروشی این ایدئاله اما خب همیشه امکان پذیر نیست چه جوری میتونید اینا رو پیدا کنید روش های مختلف معامله وجود داره که انشالله در ویدیوهای آینده ما اینا رو منتشر می‌کنی اما یکی از روش های ساده اش پرایس پیشنهاد میکنم که این روش معامله رو توی اینترنت گوگلش بکنید میتونید اطلاعات زیر در خصوصش پیدا بکنید هولد این لغت یه لغت جالب یه ریشه جالبی داره اینکه مثلا فروم که بوده چند نفر داشتن در مورد رشد یه دونه کوین با هم صحبت میکردن یه کسی میاد میخواد بگه آقا نگه دارید نگه دارید نفروشید میاد هودلو یعنی جایه LOD رو جابجا تایپ میزنه میشه هودل دیگه این داستان رو دست میگیرن همه معامله گران و این مثلا میمونه هودل به معنی نگه داشتن یا نگهداری از کوین برای اینکه به حالا رشدش برگرده به مدار سعودیش برگرده بیشتر زمانی که مثلا حالا داره بازار میریزه بیشتر تاکید از این واژه دارن FUD به معنی fear uncertainty and doubt جهت این استفاده میشه که خب یه ترسی رو تو بازار تزریق میکنن یه شایعی ای رو میندازن مثلا تو بورس چی میگن میگن آ این سهمه نمیدونم اه یه ایرادی داشته یه مشکل قانونی داشته نمیدونم اون فروشی که میخواست انجام بده فلان که میخواسته بفروشه کنسل شده ما خبر داخلی داریم از این رو بازار خراب میکنن سهامدار یا به قول معروف تریدر کریپتو کارنسی ساد میاد میفروشه و اونایی که میخوان اینو خرید میکنن بعد این خریدشون تکمیل شه یه دفعه میبینید مد سهم یا این کریپتو به مدار سعودیش برمیگرده و مسیر رشد خودش طی میکنه هرچند که در بازار بورس یه چیز به نام ناظر وجود داره که این ناظر وظیفش کنترل این نوسانات هست و چک میکنه اگر دستکاری در غیبت یا هم مانیپولیشن وجود داشته باشه اگر دستکاری در قیمت وجود داشته باشه با مسببینون برخورد میکنه اما تو کرپتوکرنس اصلا نهاد نظارت بر این موضوع نداره و خب این خیلی اتفاق میفته بعد حواستون باشه اگزیتی اس، اسکیما هست اینا مربوط به بیشتر آی میشه یه ویدیو در خصوص آی سی تهیه کردیم حتما اینو ببینید این بالا براتون کار داش میکنه توی این موضوع آی سی ها میان یه پول جمع میکنن بر اساس ایده ای که دارن و خیلی راحت منابعی که گرفتن میان میزنن به جیب و میرن این اگزیت ایکس هم کمه توی خیلی از فروم در مورد ای سی نوشته میشه بهش حساس باشیم به این واشه وال نهنگو که احتمالا خیلی شنیدین به کسی که حداقل 5 درصد از سهم هر کوینی رو در اختیار داشته باشه میگن عملا با این کارش میتونه نوسان ایجاد بکنه و خب این در یه ویدیو دیگه در خصوص سر بیلیاردر ها یا میلیون ها، دلاری های کسی که میلیون دلاری کریپتوکارنسی و به خصوص بیت کوین دارن یه ویدیو تهیه کردیم دقیقا گفتیم که چجوری میتونید این کیف پولا رو چک کنید اصلا پیدا کنید شما فقط میتونید ببینید چقدر موجودی داره این موجودی از کجا اومده به کجا رفته یه سیستم این اینپوت و قشنگ برای خودتون طراحی کنید روش ببینین تصمیم گیری بکنید این یک فاکتور خیلی مهمه میتونم میگم ویدیو رو هم ببینید واژه وال هم در خصوص این آدم ها استفاده میشه رکت به من به فنا رفتن در حصای تحلیل نادرسته این واژه ها رو برای خود تو این عبارت داشته باشین. من هرگز به خاطر فود نمی فروشم و وقت به خاطر فومو نمی خرم یعنی از اینکه شایه یک چیزی در اومده نامید نمی شم نمی فروشم و به خاطر یه رشدی هم که کرده یه دفعه نمی پرم بخرم جان میدونم که این فرآیند فرآیند زمانبر و طولانی مدتی اگر بحث خرید و فروشو دارید من بهتون یه پیشنهاد می کنم که مجموعه های آموزشی مربوط به خرید بیت کوین و با حالا به صورت خاص ریال از طریق کارت شتابی تهیه رو ببینید مجموع ویدیو رو اینبال براتون کارت می کنم قابل اهمیته برای کسایی که میخوان توی این موضوع وارد شن یه بحث شیت کوین هست برای کوینایی که به مارکت کپ پایینی از همه کمی از بازار خودشون اختصاص دادن در بین اون شیش هزار کوینی که اشاره کردیم در ویدیوی مربوط به مسیر ورود به کرپتوکارنسی تو کانالمون میتونید تو یوتیوب رو پیدا بکنید این شیت کوین ها دقیقا داره به اون اشاره میکنه اون کوین های خیلی با ارزش پایین خب دستکاری تو قیمت تو این خیلی زیاده و حالا خیلی میان مثلا سیگنال های میدن می دیگه این اصلا کانسپت کریپتوکارنسی یک دنیایی شده برای خودش که یه تعداد زیاده دوندان خ خ پول در میاره این شید مثلا این اون پنی استاککس توی بازار سهممای خیلی کم ارزش خیلی کوچیک و میتونید از اون به عنوان فرصت برای معامله گری استفاده بکنید. خب تودمون و ونمون رو داریم وقتی که قیمت ها به سمت سعودی بسیری خودشون تعی میکنن اصطلاح تو دمون استفاده میکنن یعنی داره به ماه میره و اینکه زمانی که قیمت ها افسای مثلا پیش می کنه افسایش بتون بس مثلا پدی هافینگ نشدن پاداش بیت کوین که یه ویدیو دیگه هست اینم بالا براتون کارارت میکنن بتونید ازش استفاده بکنید در خصوص اینه که اگر بیت کوین پاداش استخراجش نس بشه اگر مطابق روال گذشته باشه هر سری که این نس شده یه رشد قابل توجهی رو تجربه کرده البته سالهای گذشته یه مقدار قبلتر از شوره این پدیده رشد خودش رو آغاز کرده اما هنوز که حدوداً فکر کنم هفتاد هشتاد روز باهاش فاصله بیشتر نداریم هنوز اون رشد رو توش ندیدیم این اصطلاحیه که برای بیت کوین در نظر می‌گیرن حالا رو پدیده هافینگ اما در خصوص بقیه ها آلت کوین‌ها این موضوع میتونه خیلی تعیین کننده باشه برای اینکه شما تاردگت قیمتیتون رو تعیین کنید. خب کلی اصطلاح دیگه ای داریم در خصوص پامپ و دامپ و دیور و لامبو و بک هولدر و خیلی اصطلاحات دیگه همونطور که در ابتدای ویدیو گفتم به صورت یادداشت در زیر این ویدیو در کانال یوتیوبم قرار میدیم و شما میتونید اونها رو در کانال کریپتو فاندر همونطور که در ابتدا گفتم پیدا کنید. امیدوارم تا اینجا از ویدیو ما لذت برده باشین. دو تا ویدیو که مرتبط با این موضوع هست و براتون اینجا به اشتراک گذاشتیم. میتونید روش کلیک کنید و از اونها لذت ببریم اگر به این سبک ویدیوها و این موضوع علاقمند هستیم هستین، پیش حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید. دکمه زنگوله رو فشار بدین تا از آخرین اخبار اطلاعات زودتر از بقیه مطلع بشین و در خصوص اینکه اگر شما از این ویدیو خوشتون اومد، با لایک کردنش، اشتراکش در شبکه های اجتماعی ارسالش برای سایر دوستاتون از ما حمایت میکنید ممنون که تا اینجا ما رو دنبال کردید در کنارتون بودیم امیدوارم که لذت برده باشید خدا نگهدار